Житель Осипенківського мікрорайону Запоріжжя Петро каже, запізнився на роботу майже на півтори години. Загалом ситуація патова. Ну, сьогодні пішки йшов з металургів до Гаріна. А як буду добиратися додому, я не знаю взагалі. Ну, ладно, там маршрутці. Муніципальний транспорт, де, ну, де він подівся. Мабуть, треба, щоб був якийсь запасний вихід, я не знаю, бензин, додатковий транспорт. Пощастило приїхати на роботу зранку запоріжанці Олені. В тому кінці космічного району, де я живу, це вулиця Чумаченка, не ходили, бачила тільки маршрутку номер 20, вона йде на південний мікрорайон. тролейбус і один вийшов з космосу, він був забитий. А коли вже я добиралася на підвозі, людина під'їхала, запропонувала за 20 гривень довести по проспекту. Це я вважаю, що дуже пощастило. Близько 10-ї години ранку на зупинці Палацу культури ЗАЛК, що на проспекті Металургів, маршруток немає понад годину, кажуть містяни. На проспекті Соборному на зупинках утворили черги. Виїхати можна лише у напрямку Шевченківського району. У на маршруті все добре. Містяни кажуть, єдина надія на електротранспорт. Стояла столба очередь на три Тр Троїку. Де не всі сіли. Щоочеред о 8:00 Бензина нету. Так. Да, Немає бензина. Это, трамваї ходять, тролейбуси, автобуси нету горючого. Транспорт не ходить. Людей очень много, чуть не задавили банки. Секретар міської ради Запріжжя Анатолій Куртєв у своєму телеграм каналі повідомив Ситуацію обговорюють і з приватними перевізниками. Ми знаємо, яка зараз складна ситуація з паливом, які на нього ціни і які великі на заправках черги. Більш того, з цього приводу ми вже збиралися з приватними перевізниками та обговорювали з ним шляхи вирішення цієї проблеми. Але, як бачимо, деякі маршрутчики не стали чекати, поки питання буде вільговуване, і вирішили вдатися до шантажу. Так само, як тоді, коли вони самовільно та незаконно підвищили ціни на переїзд. Ми такі методи не заохочуємо і шантажу у Запоріжжі не допустимо. Коментувати ситуацію Суспільному двоє керівників приватних фірм-перевізників відмовились, ще троє не взяли слухавку. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.